جميلة جدا جدا جدا, جداً يعني. لا بجد جميلة. ما انا عمال اقول لك انت جميلة وانت حلوة. لا ما تعمليش عبيطة بقى. ها؟ ما تعمليش عبيطة. يعني المفروض انا أقول لك يعني انت جميلة، المفروض ترديلي بأي كلمة يعني. ماشي وانت كمان جميل, جميل والله. لا انت بجد حيوانة بقى، ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا نهار اسود انت بتقول انا؟ زباله يا متخلف ولا ايه دي حاجه جميله وانت حلوه وانت وانت انت انا انا عجبك اللي ربيك استناني بس استنى لا لا استنى رد بقى يا وين رد سيبها بقى طول ما وريتك يا باشا استاذ زباله مش يا زباله ماشي والله, والله, والله لو ورينا والله لو وريتك انا هوريك ماشي ماشي ماشي استنى بس استنى انا اقول لك من بدري أنتي جميله وانت حلوه وأنا كنت عملت لك واعمل لك دعافيه بكلام جميل طيب اشكرك وانتي اصلا شكلك زباله جميل خميره وعماله اجمل فيكي واقول لك واقول لك يا زباله بس يا زباله بس يا زباله انت بتكلمني انا بس يا زباله يا حيوانه انت والله العظيم لوريك والله العظيم لوريك انا زباله انا حيوانه انا انا حضرتك انا اعرفك منين رد عليا رد تعالى موتوا رد انت بتشتمني انا حضرتك انا اعرفك منين عشان اشتم امال مين اللي جميله حضرتك انا مجدون. اعرفك منين عشان خاطر اشتمك حضرتك يا فندم امال انت كنت بتكلم مين انت من الصبح حضرتك انا اعرفك منين عشان اشتمك ايوه انت بتكلم مين انت انا بتكلم في السم في التليفون السماعه سماعه, سماعة التليفون ايوه حضرتك اعرفك منين انا عشان اشتمك لا ما انا ما كانش قصدي حضرت. حضرتك انت انت يعني خبطيني و... لا انا كنت لك اقف على جنب بس عشان كنت عايز اشتري حاجه سبالك بجد فعلا. لا لا بجد سبيلة. مش أنا صح؟ ده مش أنا صح؟ أنا بجد أنا حيوان حيوان، هو حيو. ما تعرفيش في حاجة اسمها سهول أصلاً. بلا أجمل فيديو شكلك أصلاً إيه ده؟ إيه يا فندم؟ أنا معلش بتأكد إن السماعة شاخير. معلش معلش معلش أنا آسفة بس بتأكد إن السماعة شاخير. لا معايا سهولة بخمة كده. لا دي بقى عليا أنا دي. إيه لا يا فندم؟ دي عليا أنا دي. دي عليا أه؟ دي عليا. لا علي. لا. ارايك انا يعني معرفك منين إيه عليك عشان ت... ثانيه واحده يا زباله إيه ت... انت اعرفك حضرتك منين عشان يا بنت زوري بقى انت عملتلي مشكله بقى في شغلي بقى زباله انت ما تسخطي يا زباله ح... انت حضرتك انت تعرفيها منين إيه عشان انت زباله طب ما انت اللي عامله زفت من السقف فيها لا لا